BELAJAR MENULIS HURUF KECIL Y Cara tulis huruf Y Langkah 1 Lukis gelas kecil atas garisan Langkah 2 Buat mata kail turun bawah garisan Lukis gelas kecil Buat mata kail Y. Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama. Mari adik-adik kenal huruf Y. Yukis gelas kecil atas garisan buat mata kail turun bawah garisan itu Y kecil.